az ah, Zoltán vagyok Csörnyeföldön lakom, ez egy kisfagú nagy korrupcióval, ahol a polgármester és a úgy viselkednek, mint a kis királyok. Itt történt az az eset is, amikor a polgármester a saját szőlőterületére küldte a közmunkásokat dolgozni. Saját birtokán dolgoztatta a közmunkásokat a polgármester Csörnyeföldön, Zalában. A falu helyett a pincénél végezték a munkát, fizetést pedig úgy kaptak, mintha a közmunka programban dolgoztak. Egy évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy bemegyek a kamerámmal, és felvételt készítek a testi A polgármester és a teljesen felháborodtak. Valószínűleg nem is tudják, mit jelent a nyilvánosság fogalma. A jegyzőasszony, aki Zala 10 díszpolgára, azt mondta, hogy Szeretem, Mit Én erre azt mondtam, hogy Most kurvanyáztál le állat! Egy eljárás indult el a kamerázás miatt, egy viszontválas eljárás pedig a visszaszólásom miatt. A perek során a TAC ügyvédelének segítségét és igénybe vette. Nem tudnak megfélmelíteni, továbbra is ki fogok állni a korrupciós ügyek ellen. Legyél aktív polgár! Állj a jogaidért! A társaság a szabadságjogokért ügyvédei országszerte elérhetőek!